Tukaj, Sabina in danes bomo zasajali balkonski vrt. Pokazala bom kar pet začimnic, ki jih jaz običajno zasadim na balkon ali na gredo. Na balkon lahko v korito zasajete petršil, lahko pa kupite sadiko petršilja in jo zasadite v lonček in tako imate pripravljeno že večjo sadiko. Ne je da začimnice in dišavnice ne želijo imeti preveč pognojene zemlje, zato uporabljamo zemljo za zelišča in začimbe. Jaz pa take lončke najraje, kar obesem na ograjo. Tudi na vrtu imamo dobre in slave sosede in gospod Pardižnik ima zelo rad sosedo Baziliko. Soseda Bazilika pa tudi odganja komarje, tako da dejte jo zasaditi na čim več mest, pa ne pozabite označiti, da bodo tudi drugi vedeli, kaj ste zasadili. Začem bi lahko sedimo tudi v mešane posevke in sicer lahko med jagode posadimo, tudi še traje. Še traj je vse stranski, jaz ga zelo rada uporabljam v juhah in pa v makah. Tudi origano lahko zasadimo sadiko, ali ga posejemo in ne pozabite, da ga čim večkrat uporabite pri svojih jedeh. Napište mi v komentar spodaj, pri katerih jedeh imate vi najraje origano. Timijan ali na dušica se uporablja za različne jedi. Lele gre pa že lepo v cvet in zato lahko te cvetke tudi uporabljate za kakšno drugo stvar, za čaje. Timijan lahko tudi zasejemo. In sicer damo takole semena po vrhu in neko osnovno pravilo je, da koliko so velika semena, še enkrat več pokrijemo gor zemlje in na to dobro zalijemo. Na balkonu lahko zraste ogromno enih stvari, ne samo jagode in pa začimbe, tudi krompir, buče, kumare, paradižnik in še več. Zasadili smo kar pet začimnic in na vrsti je, da mi vi poveste, katera začimnica je vaša najljubša. Tudi kar spodaj, zapište pod komentarje in mi napište, če imate še kakšno drugo začimbo, ki jo priporočate za balkonski ali pa običajen vrt. Naslednjič vas popeljam še po mojem celotnem balkonskem vrtu, da boste videli, kaj se lahko zraste, Zunaj na balkonu. Se vidimo naslednjič v bolj za okolje. Čau, čau!